تنگڑا بولا پم پوری تے چائی ہندی گالیں شوری تاکہ دکھے سارا ہنس مال عشق پوری پم ہی وارا تیلی لشی گلو کولے انا نہ نہ کوئی اوے بھول جائے کیوں جانے نہ کیوں جانے فکر بارے تنگڑا بولا پم پوری تے چائی ہندی گالیں شوری सुख्रिंड कम आ सबाई आशा करी कर भाई आज हमारे भिडियो जो भाव लगे थे तेल भिडियो लाइक कर चैनल सबसक्राइब करें अल्प सैड कर देवें हमें आर आसे नतून भिडियो टाटा बै ब